السلام علیکم ویلکم بیک دس از شرشتہ گول فرام ای کام زون بزنس سینٹر ہمارے آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے امیزون گلوبل سیلنگ یہ ایجیز کی سیریز کا لیکچر 2 ہے لیکچر 1 میں ہم نے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ امیزون گلوبل سیلنگ ہوتی کیا ہے یہ کس طرح سے ورک کرتی ہے آج کے لیکچر میں ہم نارتھ امریکہ کے ریجن میں امیزون گلوبل سیلنگ کس طرح سے ورک کرتی ہے اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے لائک اگر آپ امیزون گلوبل سیلنگ کرنا چاہتے ہیں نارتھ امریکہ کی کسی کنٹری میں آپ آلریڈی سیلنگ کر رہے تو آپ کس طرح سے یونیفائڈ اکاؤنٹ کے تھرو اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کریں گے آپ کو کیا کیا ڈاکومنٹس ریکوائر ہوں گے اس اسپیسیفک ریجن میں ہمارے پاس انوینٹری کو کس طرح سے مینج کیا جاتا ہے ویسٹنگ اور شپمنٹ کے کی کیا کیا, کیا آپشنس آتے ہیں اینڈ دا موسٹ امپارٹینٹ تھنگ کہ ہمارے پاس جو کسٹمر ٹیکس چارجز آتے ہیں ان کو ہم کس طرح سے مینیج کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم ان سب چیزوں کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا ٹو اسٹیڈنگ میں اوکے okay, اب ہم سلائڈس کی طرف چلتے ہیں اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے چیز جو نوٹ کرنی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یونیفائڈ اکاؤنٹ یونیفائیڈ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے میں نے لاسٹ لیکچر میں ڈیٹیل بھی بتایا تھا میں ایک بار پھر رپیٹ کر دیتی ہوں آپ وہ لاسٹ لیکچر بھی دیکھ سکتے ہیں ہم اس کا کیسے پارٹ بن سکتے ہیں ہمارے پاس کیا کنڈیشن ہوتی ہے اور یونیفائڈ اکاؤنٹ ہوتا کیا ہے جس طرح امیزون نے کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے دو ریجن ہے جو کو سپورٹ کرتے ہیں مطلب بنا کے دوسرے اس کے میں آٹومیٹکلی سیلنگ کر سکتے ہیں انٹیل انس آپ ان کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں ان کو فلفل کریں تو اس میں آ جاتا ہے یوروپ اور نارتھ امریکہ ہم کر رہے ہیں ڈسکس نارتھ امریکہ کا نارتھ امریکہ میں یہی ہے کہ آپ نے یو ایس میں اگر اکاؤنٹ پہلے بنایا ہوا دوسرے کنٹریز میں آپ کو ایکسیس مل جائے گی ان کی جو بھی ٹرمز ہیں ان کو فلفل کرنے کے بعد تو اس میں دو مار... ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم نے پلیس کو ڈیفائن آپ کی سورس مارکیٹ پلیس وہ ہوتی ہے جہاں پر آپ سب سے پہلے اکاؤنٹ بناتے ہیں جہاں آپ کی رجسٹریشن پہلے ہوئی ہوئی تھی اور اگر آپ نے کینیڈا میں کی تو وہ آپ کی سورس ہوگی دوسری دو مارکیٹ پلیس آپ کی کیا ہوگی ٹارگٹ مارکیٹ پلیس تو اس میں ہم یونیفائیڈ اکاؤنٹ کا پارٹ بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں ہماری کہ ہم کب بن سکتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ کی ٹائپ کون سی ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کا کینیڈا میں ہے انڈیویژل سیلر اکاؤنٹ اور آپ یونیفائڈ اکاؤنٹ کا پارٹ بننا چاہتے ہیں تو تب آپ کو صرف یو ایس کی ایکسیس ملے گی آپ کو میکسی کو کی ایکسیس نہیں ملے گی کیونکہ میکسیکو کینیڈا اس کو سپورٹ نہیں کرتا پروفیشنل کو کرتے انڈیویژل کو نہیں کرتا سیم آپ کا کینیڈا میں پرفیشنل ہو تو تب آپ کو سی اے میں بھی ایکسیس مل جائے گی ایس میں بھی مل جائے گی اور میکسیکو میں بھی مل جائے گی اسی کو آپ واحس ورثہ کر سکتے ہیں کہ میکسیکو کو آپ सिर्फ तब यूनिफाइड अकाउंट का तो पार्ट बन सकते हैं कि मैक्सीको में अगर आपका प्रोफेशनल अकाउंट है अगर आप इंडिविजुअल है तो तब आप इनको आपस में लिंक नहीं कर सकते और यू एस के लिए हमारे पास होता है कि यू में आपका इंडिविजुअल है तो आप स्टिल कैनाडा में कर सकते हैं और मैक्सीिको में नहीं कर सकते ओके ये तो हो गया कि आप इंडिविजुअल यूनिफाइड अकाउंट सॉरी उसका पार्ट कैसे बन सकते हैं उसके पास उसके लिए आपके पास कौन कौन सी अकाउंट टाइप होनी चाहिए اوکے اب یہ کلیئر کہ یونیفائیڈ اکاؤنٹ ہوتا क्या ہے اور اس کے आपके آپ کے پاس اکاؤنٹ کی ٹائپ हो سی ہو اب یہ بھی تو कि ہے کہ ہمارے پاس آلریڈی है اکاؤنٹ ہے नहीं ہمیں نہیں हम हम کہ ہم हम ایلیجیبل ہیں ہم اس کو گین کس طرح سے کریں گے یا پھر ہم اپنے اکاؤنٹ سے دیکھیں گے کیسے کہ ہم ایلیجیبل ہیں کہ نہیں ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے ڈیش بورڈ پر جائیں اکاؤنٹ کے اور اسٹارٹ میں ہمارے پاس اوپر دیا ہوتا ہے سوئچ آف ٹول ہم اس پہ کلک کریں اگر ہمیں और हम उन पे क्लिक करके जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफ़िल करके सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं अब इसके लिए कंडीशन है कि जो आपका अकाउंट हो उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए आपने कभी कोई वॉयेशन ना की हो और आपका अकाउंट कभी सस्पेंड ना हुआ हो दूसरा ये कि अगर आपको मार्केट प्लेस इनकेस श्रो नहीं हो रही और आपका अकाउंट भी अच्छी कंडीशन में है आपने कभी कोई वॉयेशन नहीं की स्टिल आप मार्केट प्लेसेज श्रो नहीं हो रही स्विचर टोल में तो आपके पास ये है कि आप अमेजन को रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल कर सकते हैं اور اف یو آر ایلیجیبل تو امیزون آپ کو کچھ ہی دنوں میں سوئچ ٹول ایکسیس دے دے گا اور پھر آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں آپ اگر ان دو ریجن میں یورپ اور نارتھ کا صرف ان دو ریجن میں یونیفائیڈ اکاؤنٹ ہوتا ہے اب آپ نے دیکھ لیا اپنے اکاؤنٹ میں یونیفائیڈ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے اگر ایلیجیبل ہے نہیں ہے اس کے بعد ہم پورے پروسیس کی بات کرتے ہیں کہ ہم گلوبل سیلنگ کے لیے ہم کس پروسیس کو لے کے چلیں گے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کہ اس کنٹری میں کہاں پر کیا سیل کرنا چاہتے ہیں اسپیسیفک ریجن میں یہ ڈیسائڈ کر لیا پھر آپ اپنے اکاؤنٹ کو رجسٹر کریں گے اگر آپ پہلی بار سیلنگ کر رہے ہیں تو آف کورس آپ کو فسٹ ٹائم رجسٹر کرنا پڑے گا نیو سیلرس کے لیے اور پھر آپ اپنے پروڈکٹ کی لسٹنگ کرنی ہے اپنے انوینٹری کو کس طرح سے مینیج کرنے ہیں اس کے کیا میتھڈز ہیں شپمنٹ کے لیے کیا کیا آپشنز ہیں اور ایٹ دی اینڈ ہمارا جو ٹیکس ہے یا کے جو لاز ان کو مائنڈ میں رکھنے ان کے لیے آپ کیا, کیا کیا کیا آپ کے پاس ریکوائرمنٹس سے ان سب کو اپنے مائن مائنڈ میں رکھنا ہے ہمارا اوور آل پروسیس ان چار اسٹیپ پہ انوالو کرتے ہیں ہم ان سب کو بہت ڈیٹیل میں نیکسٹ دیکھتے ہیں ہمارا جو فسٹ ہوتا ہے آپ کو ڈسائڈ کرنے ہے آپ کہاں پر کیا سیل کرنا چاہتے ہیں لائک اگر آپ نارتھ امیرکا یو ایس میں یو ایس میں آپ نے پہلے اکاؤنٹ بنایا ہوا اس نے, اس کو آپ نے بنا دیا اپنی سورس مارکیٹ پلیس رائٹ تو دوسرے کنٹریز میں آپ نے ڈیسائڈ کرنے ہے کہ کون سی مارکیٹ پلیس میں آپ کیا سیل کرنا چاہتے ہیں کس کو کس کس کو آپ ٹارگٹ مارکیٹ پلیس بنائیں گے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ تینوں کنٹریز میں کریں یا صرف دو کنٹریز میں کریں تو وہ آپ کو پہلے ڈیسائڈ کرنا ہے کہ کہاں پر پھر کیا سیل کرنا ہے آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ اس کنٹری میں ڈیمانڈ ہے اس کی نہیں ہے اس کنٹری کا لینگویج اور کلچر کیا ہے آپ کے پروڈکٹ وہاں اسٹینڈ کرے گی اس کا کمپٹیشن کیا ہے اس کنٹریز میں جہاں پر آپ جا کے سیلنگ کریں گے اس کے ٹیکس کو اس کے ریگولیشنس کو آپ فلفل کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے ہیں اور ہر کنٹری میں فلفلمنٹ کے آپشنز بھی کچھ ڈفرینٹ ہوتے ہیں تو آپ کیا ان فلفلمنٹ آپشنس کو کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے کیا کہیں تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جو آپ کو مائنڈ میں ضرور رکھنے ہیں جب آپ چوز کر رہے ہیں کہ آپ نارتھ امیرکا میں کس کنٹری میں کیا سیلنگ کرنا چاہتے ہیں اوکے okay, اب اگر کسی نے پہلے سے ہی نارتھ امریکہ کے کسی کنٹری میں اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے ویلنڈوڈ وہ تو دوسرے کنٹریز میں گروبل سیلنگ کر سکتے ہیں یونیفائڈ اکاؤنٹ کے بعد اگر کوئی فسٹ ٹائم امیزون پر ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ اکاؤنٹ بنا رہا ہے تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ رجسٹریشن کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں تو وہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیتی ہوں اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ کے پاس, uh, بینک اکاؤنٹ فون نمبر ٹیکس انفارمیشن اگر وہ اپلیکیبل ہیں تو اور سیلر کے لیے آپ کے پاس پاسپورٹ نیشنل آئی ڈی اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ یا کریڈٹ کارڈ اسٹیٹمنٹ اگر آپ کا بزنس ہے اس کے ڈاکومنٹس بھی آپ اکاؤنٹ بنا رہے ہیں تو آپ کے پاس بزنس لائسنس آرٹیکل آف انکارپوریشن ٹیکس رجسٹریشن کا جو ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ اور اس سے ایسوسیٹڈ جو بینک اکاؤنٹ بزنس سے ریلیٹیڈ ہے اس تو یا پھر اس آپ کا اکاؤنٹ اس کنٹری میں ہو جس کنٹری میں آپ گلوبل سیلنگ کر رہے ہیں میکسیکو میں ہے تو وہاں پر اگر کینیڈا میں ہے تو وہاں پر یو ایس میں ہے تو وہاں پر یا پھر کرنسی کنورٹر آپ یوز کر سکتے ہیں دوسرا جو پروڈکٹ آپ سیل کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو پہلے معن میں رکھنا ہے کہ اس کی کیٹیگری آپ کو اچھے سے پتا ہو کہ وہ کون سی کیٹیگری میں فال کرتی ہے اس کا یو پی سی ای اے این نمبر ہے نہیں ہے या फिर हमारे पास जी टी आई यानी एग्जामेशन का ऑप्शन भी होता है हम उसको भी माइंड में रख सकते हैं प्रोडक्ट की इमेज़ हमारे पास प्रॉपर हो और इन केस अगर कोई रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट है उसके लिए कोई सर्टिफिकेशन रिक्वायर है तो वो आपके पास पहले से होनी चाहिए और हमारे पास टैक्स के क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपके पास होने चाहिए इनकेस अगर टैक्स अप्लीकेबल है अभी इनको टैक्स को फर्दर डिस्कस भी करेंगे इसका रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी नॉर्थ अमेरिका के रीजन का तो वो आप वहाँ से प्रोसेस कर सकते हैं ओके okay, अब ना मेन चीज़ ये है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हो हमें मेथड पता है ہم یہ سارے پروسیس کر سکتے ہیں لیکن کچھ کویشچنز ہوتے ہیں جو ہمیں کنفیوز کرتے ہیں کہ لائک like ہمارے پاس اس میں برانڈ کس طرح سے ورک کرتا ہے ہمیں ہر کنٹری کے لیے کیٹیگری برانڈ اپروول الگ الگ چاہیے یا پھر ہمارا اگر ہم ڈاؤن گریڈ کریں گے تو کیا ہوگا یا ہماری فیس کیا ہوگی تو یہ جو کچھ کوشچنس ہیں یہ بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو جس بھی ٹاپک سے یہ لنک کرتے ہیں میں آپ کو ڈیٹیل uh, میں بتاتی جاؤں گی کہ ان کا کیا آنسر ہے ہم ان سے کس طرح سے ان کو ہینڈل کرتے ہیں ओके اکاؤنٹ آپ نے بنا لیا है उसमें اس میں اب ان کیس کے جو آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ آپ نے پروفیشنل سے ڈاؤن क्या کر دیا तरह میں تو کیا ہوگا اس طرح بہت بار ہوتے ہیں کہ سیلر جو ہوتے ہیں منتھلی فی سے بچنے کے لیے اپنے پروفیشنل سے ڈاؤن گریڈ کرتے ہیں انڈیویجول میں تو اس سچویشن میں گلوبل سیلنگ میں کیا ہوتا ہے اس میں ہم हमने पहले भी بات کریں تو میکسیکو میں ہم نے پہلے بھی بتایا اگر آپ گلوبل سیلنگ کر رہے ہیں اور آپ نے نارتھ امریکہ میں اکاؤنٹ کیا ہے تو تب وہ خود بخود لائک یونیفائیڈ اکاؤنٹ میں آپ نے یو ایس میں بنایا آپ نے ان دونوں کو لنک کیا پھر آپ نے انڈیویژول میں ٹاؤن کریٹ کر دیا تو میکسیکو خود بخود ٹرمینیٹ ہو جائے گا کیونکہ وہ پروفیشنل کو سپورٹ کرتا ہے امیزون ڈاٹ کام ڈاٹ سی وہ آپ کے افیکٹ نہیں ہوں گے سیم کینیڈا میں بھی یہی ہیں کہ کینیڈا میں آپ نے اکاؤنٹ بنایا یونیفائیڈ اکاؤنٹ سے ان تینوں کا لنک کیا پھر آپ نے اس کو ڈاؤن گریڈ کر دیا تو یہی ہوگا کہ میکسیکو آپ کا ٹرمینیٹ ہو جائے گا خود بخود اور دوسرے آپ کے افیکٹ نہیں ہوں گے اب ہم بات کریں فیس کی تو ہمیں کیا تینوں کنٹریز میں الگ الگ فیس دینی ہے یا یہ کس طرح ہوتا ہے تو یہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں جو سبسکرپشن فی ہوتی ہے وہ اس کنٹری کی دینی ہوتی ہے جہاں آپ نے فسٹ ٹائم رجسٹریشن کی تھی اور ہماری جو پر ٹرانزیکشن فی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہماری اسٹور اسپیسیفک جس اسٹور پہ آپ کی جس آئٹم کی سیل ہوئی اس کی آپ کو ٹرانزیکشن فی دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو سبسکرپشن فی ہے وہ بھی آپ کی نا ڈالر کے اکول ہوتی ہے جس پروڈکٹ لسٹنگ کے ریکوائرمنٹس کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس پروڈکٹ آئی ڈی ٹائٹل اس کی ولیٹ پوائنٹس اس کی ڈسکرپشن اس کی پراپر امیجز ہونی چاہیے اگر آپ ٹرانسلیشن سروس لینا چاہتے ہیں امیزون کی طرف سے یہ والی جو سرویس یہاں پر آپ کو اشاع ہو رہی ہیں یہ امیزون کی طرف سے ریکمنڈیڈ ہیں اور آف کورس ریلائیبل آپ ان کے سروسز بھی لے سکتے ہیں آپ لینگویج سویچر ٹول بھی یوز کر سکتے ہیں ان سروسز کے جو لنک ہیں وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دوں گی آپ ان کو جا کے ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں ان کے چارجز اور وہ کس طرح سے سرویس پرووائڈ کرتے ہیں اور لسٹنگ کے لیے ہمارے پاس جو ٹولس پاس بیولڈ انٹرنیشنل لسٹنگ وہ ہم اس کے علاوہ سیلر سینٹرل لینگویج سوئچ اور ہوتا ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں اس میں اگر آپ وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جب آپ کسٹمر سروس دے رہے ہوتے ہیں تو تب آپ کیونکہ کسٹمر سے ڈائریکٹلی خود ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو تب آپ کو مسئلہ ہوتا ہے اگر آپ کو لوکل لینگویج نہیں آتی اور آپ اگر ایف ایم کر رہے ہیں ایف نہیں کر رہے تو ان دیٹ کیس ہمارے پاس سوئچ اور ٹول ریلائیبل کہہ سکتے نہیں ہوتا ہمارے لیے ہیلپ فل نہیں ہوتا हमारे पास एक्सपेंड ऑफर इंटरनेशनल ये भी हमारे पास एक टूल होता है हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं और एट दी एंड हमारे पास थर्ड पार्टी सर्विसज़ होती हैं ट्रांसलेशन की हम उनको भी ले सकते हैं ओके okay, अब ब्यूल्ड इंटरनेशनल लिस्टिंग टूल किस तरह से वर्क करता है इसमें यह होता है कि आप ए, एक ही पहले आप लिंक करते हैं एस को एक आपको होम एस बनाना होता है मतलब सोर्स दूसरा टारगेट तो आप उन एस को पहले लिंक करते हैं फिर आप अपना उनमें अगर कोई भी अपडेट करते हैं तो वो टारगेट में भी हो जाती हैं आप मल्टीपल मार्केट प्लेसेस में यहां पर लाइक like, थ्री होती हैं अगर नॉर्थ अमेरिका में बात करें तो आप उनमें यहां से एक ही डैशबोर्ड से सारी चेंजिंग कर सकते हैं वहाँ पर हमारे पास प्राइस का भी अलग अलग ऑप्शन होता है आपने लाइक अगर यू में एक पर प्राइस रखी है तो इटा जमीन के आप वही प्रोडक्ट उसी प्राइस में दूसरी मार्केट प्लेस में सेल करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन दिया होता है हम वह चेंज कर सकते हैं हर मार्केट प्लेस में अपनी प्राइस اور پرائز چینج کر سکتے ہیں اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آٹومیٹکلی ہر کنٹری کے جو بھی اسپیسیفک لینگویج ہوتی ہے ہو اسی میں اسی میں آپ کی لینگویج کو خود بہ خود کنورٹ کر دیتے ہیں اب ہم انوینٹری کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں تو اس کے ہمارے پاس دو آپشن ہوتے ہیں ہم نا گلوبل ایس کے یو کر سکتے ہیں یا مارکیٹ پلیس اسپیسیفک ایس کے یو گلوبل میں ہمارے پاس یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہماری جو انوینٹری ہوتی ہے وہ شیئرڈ ہوتی ہے میں اگر آپ نے ایک پروڈکٹ اور اس کے ہنڈریڈ یونٹ ہیں تو وہ ایک مارکیٹ پلیس پہ وہ تینوں مارکیٹ پلیس پہ ہمیں ہنڈریڈ ہی شو ہوں گے اس کی پرائسنگ ہم سپریٹلی ہر مارکیٹ پلیس پہ شو کر سکتے ہیں لیکن جو آپ کی انوینٹری ہے وہ ساری مارکیٹ پلیس پہ وہی والی شو ہوتی ہے اب جو ہماری ہے مارکیٹ پلیس اسپیسیفک ہے اس کے یو اس میں یہ ہے کہ آپ کو انوینٹری بھی سپریٹلی مینیج کرنی ہے آپ کو پرائس بھی خود کرنی ہے تو یہ اس طرح سے ورک کرتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی مارکیٹ پلیس پہ ایس کیو करना ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا ہوتا ہے ہمارے پاس پروسیجر لائک like, اگر آپ نے ایک ایس کے یو ڈیل کیا تو کیا آپ کو ہر या پہ جا کے الگ سے کرنا ہے یا پھر آپ ایک جگہ سے کریں گے تو وہ تینوں مارکیٹ پلیس پہ ڈیل ہو جائے گا تو اس کا آنسر یہ ہے کہ جو لسٹنگ uh, ڈلیشن ہوتی ہے وہ ہماری ہوتی ہے اسٹور اسپیسیفک اگر آپ کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو ہر स्टोर پہ جا کے اسپیسیفکلی الگ الگ کرنا پڑے گا اور اگر, اگر آپ سیلف فلفل لیسٹنگ کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کوانٹیٹی کو زیرو کر دیں گے تو وہ ہماری لسٹنگ خود بخود ہر مارکیٹ پلیس سے ڈیل ہو جائے گی اوکے okay, اب نا نیکسٹ ہمارے پاس ہے کیٹیگری اپروول جو کیٹیگری اپروول ہوتی ہے وہ بھی ہماری اسٹور اسپیسیفک ہوتی ہے اس طرح نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے ایک لائک یو ایس میں آپ نے کسی میں نہیں ہوئی ہے تو آپ نے وہ لسٹنگ اٹ ڈزن مین کہ آپ وہ دوسری مارکیٹ پلیس پہ بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کو پہلے اس سٹور پہ اس کی اپروول لینی ہے پھر آپ جا کے کر سکتے ہیں اور اب بات کریں برینڈ رجسٹری کی تو برینڈ رجسٹری میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ہیں یونیفائیڈ اکاؤنٹ کا پارٹ اور اس میں آپ کی جو برینڈ رجسٹری ہوتی ہے وہ آٹومیٹکلی دوسری مارکیٹ پلیس کے لیے بھی اپروول مطلب وہاں پر بھی ورک کر جاتی ہے لائک آپ نے کسی بھی مارکیٹ پلیس میں لی ہوئی ہے تو وہ تینوں کے لیے ورک کر جائے گی لیکن اس میں نا ہمارے پاس پھر بھی لمٹ ہوتی ہے کچھ لمیٹیڈ فیچرز ہوتے ہیں جن تک ہمیں ایکسیس ہوتی ہے لائک آپ ایک پلس کنٹینٹ یوز کر سکتے ہیں آپ برانڈ انالیسز کر سکتے ہیں اگر ہم فل ایکسیس برانڈ رجسٹری کے جو بھی ہوتے ہیں اس کی فل ایکسیس لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس یہی ہوتا ہے کہ ہم ہر مارکیٹ پلیس پہ الگ الگ اپنی نام برانڈ ہم بات کرتے ہیں کہ نارتھ امریکہ کے ریجن میں ہمارے پاس شپنگ کے کون کون سے آپشنز ہوتے ہیں فرسٹ ہمارے پاس اس میں ہے ایف بی اے ایف بی ایم ایف بی اے بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی انوینٹری کو امیزون کے ویئر ہاؤس میں ہر کنٹری میں خود سینڈ کرتے ہیں اس کے بعد جو بھی آگے کا پروسیجر ہوتا ہے کسٹمر سپورٹ ہوتی ہے وہ امیزون ہینڈل کرتا ہے جب آپ اپنی انوینٹری سینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو کراس بارڈر کسٹم ڈیوٹیز اینڈ ٹیکس چارجز جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کے رسپونسبل آپ کو ہوتے ہیں تو سیم ایف بی ایم اس میں تو آپ کو انوینٹری بھی خود مینیج کرنی ہے کسٹمر سپورٹ بھی آپ کو دینی ہے وہاں کی ہی لوکل لینگویج میں تو یہ پوائنٹ آپ مائنڈ میں رکھیں کہ کیا آپ وہ لوکل لینگویج میں دے سکتے ہیں یا پھر آپ اس کے لیے پی ایل لے رہے یا پھر اور کیونکہ کسٹمر سپورٹ آپ کو اسی لینگویج میں دینی ہے تو یہ پوائنٹ آپ کو ضرور مائنڈ میں رکھنا ہے کہ آپ اس کو بعد میں کس طرح سے ڈیل کریں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس امیزون گلوبل شپنگ امیزون کا ایک پروگرام ہے اگر آپ اس کا حصہ بن جاتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ نارتھ سپیسیفک صرف نارتھ امریکہ آپ کسی بھی کنٹری میں اپنی شپ مطلب انوینٹری کو شپ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر اس میں امیزون سب کچھ ہینڈل کرتے ہے امیزون آپ کی انوینٹری کو وہ لے جائے گا اپنے ویئر ہاؤس میں رکھے گا تو گلوبلی امیزون مطلب اس میں شپ کرتے ہیں آپ کی انوینٹری کو اور تھری پی کی سروسز ہمارے اس کے لیے ہم لوگ کوئی بھی اگر آپ کے پاس پہلے سے ریلائیبل سروس ہے تو ویل اینڈ گڈ اس اگر آپ نیو ہیں آپ کو نہیں پتا تو اس کے لیے سب سے بیٹر تو یہی ہے کہ آپ نا امیزون کا جو ایس پی این ہے سروس پرووائڈر نیٹورک وہاں پر ہمارے پاس سب کی پروفائل بنی ہوتی ہے ان کی ریویوز ریٹنگس تھری پی سروسز اینڈ جو ایجنسیز ہیں ان کی پروفائل بنی ہوئی ہے آپ وہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے ریلائیبل ہیں ان کے چارجز بھی اسپیسیفک ہر ہر سروس کے دیے ہوتے ہیں تو آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں اگر وہ آپ کو سوٹیبل ہے اگر وہ کاسٹ افیکٹو ہے تو آپ وہ سروس لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کوئی اور بھی کافی سروسز ہوتی ہیں آپ سرچ کر سکتے ہیں اور ان سے سروسز لے سکتے ہیں ہمارے پاس انٹرنیشنل پوسٹل سروسز یو ایس میں ہوتی ہے یو ایس پی ایس کینیڈا میں ہوتی ہے کینیڈا پوسٹ اور میکسیکو میں ہوتی ہے میکس پوسٹ تو آپ یہ سروسز لے سکتے ہیں یہ بھی آپ کی انوینٹری کو مینیج کریں گے اور آگے شپمنٹ کا جو بھی پروسیس ہے کسٹمر سروسز ہے یہ سب اس میں انکلیوڈ ہوتا ہے یہ اس کو بھی ہینڈل کرتے ہیں اب ہمارے پاس آ جاتا ہے نارتھ امیریکن ریموٹ فلفلمنٹ اوکے یہ ایسا پروگرام ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی انوینٹری آپ کی صرف یو ایس میں رکھی ہوتی ہے कैनाडा और मैक्सिको में आपको सेंड नहीं करना पड़ता है अमेजोन ख़ुद ही उसको हैंडल करते है वहां के जो कस्टमर हैं वो भी बाई कर सकते हैं उनको भी शो हो रहा होता है तो इसमें ये है कि सपोज़ uh, कि आपके पास है हंड्रेड यूनिट्स और वो आपके यू में रखे हुए हैं तो सेम वही यूनिट्स आपके अवेलेबल uh, होंगे कैनेडा में भी मैक्सीको में भी ठीक है तो Amazon उसको कैसे मैनेज करता है वो अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इसमें ये होता है कि uh, آپ جب لسٹنگ کرتے ہیں تو اس میں گلوبل ایس کے یو یوز کرتے ہیں مطلب تینوں کنٹریز میں آپ ایک ہی بار لسٹنگ کرتے ہیں اور سب کی پرائس بھی آپ کو سیم رکھنی پڑتی ہے تو اس میں سب کچھ امیزون ہی اینڈر کر رہا ہوتا ہے اب ڈفرینس اگر ہم بات کریں کہ اس میں ڈفرینس کیا آ جاتا ہے ایف اور نارتھ امیرکا ریموٹ فل میں نارتھ امریکہ ریموٹ فلفلمنٹ پروگرام میں یہ ہوتا ہے کہ جو یو ایس سیلرز ہیں وہ اپنی انوینٹری کو امیزون کے ویئر ہاؤس میں سینڈ کر دیتے ہیں وہ الگ سے ان کو انوینٹری میکسیکو میں اور کینیڈا میں سینڈ نہیں کرنی پڑتی اسٹل اپنی پروڈکٹس کو وہاں سیل کر رہے ہوتے ہیں امیزون سارے پروسیس کو ہینڈل کر رہا ہوتے ہیں انوینٹری آپ سینڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد امیزون کی ذمہ داری ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو ہنڈریڈ یونٹس سپوز آپ نے ایک ایس کے یو لسٹ کیا اس کے ہنڈریڈ یونٹس ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کے تو یو ایس میں رکھے ہوئے ہیں لیکن اسٹل آپ کو اپنے سیلر اکاؤنٹ پہ وہی ہنڈریڈ آپ کو ڈاٹ سی کے لیے بھی شو ہوں گے ڈاٹ میکس کے لیے بھی ہوں گے مطلب آپ کو الگ سے سینڈ نہیں کرنا امیزون نے خود ہینڈل کیا ہوا ہے اور اس میں جب آپ پروڈکٹ کو لسٹ کرتے ہیں تو آپ گلوبل ایس کے یوز کرتے ہیں وہ تینوں کنٹریز کے لیے ایک ہی ہوتا ہے اگر بات کریں تو ہماری اس میں یہ ہوتا ہے جب پروڈکٹ لسٹ ہوتی ہے تو اس پہ سائٹ پہ شو ہو رہا ہے لائک دِس کے امپورٹ فیس میں آپ لائی یار چیک اور تو کسٹمر کو پتہ ہوتا ہے کہ امپورٹ اس فیس میں ہو سکتی ہے تو وہ کسٹمر ہی کرتا ہے وہ ہمیں نہیں پے کرنی ہوتی نہ ہی امیزون ایسا کچھ کرتا ہے اس پروگرام کا پارٹ بڑھنے کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ کنڈیشنز ہیں اگر ہم اس کو فلفل کر رہے ہیں تو تب ہم اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں فسٹ یہ کہ ہمارے پاس امیزون اسسمنٹ ٹیسٹ ہے آپ نے وہ پاس کرنا ہوتا ہے پھر ہمارے پاس جو بھی ٹریڈ کی ٹرمس کنڈیشنز یا اس کنٹری کے اسپیسیفک ہیں اس کو دوسرا آپ نے آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ پروفیشنل اکاؤنٹ ہونا چاہیے اور نہ اس کے لیے ایک اور کنڈیشن ہے کہ آپ نے آپ امیزون کا یونیفائیڈ اکاؤنٹ کا پارٹ ہو اگر آپ یونیفائیڈ اکاؤنٹ کا پارٹ نہیں ہے تو تب آپ اس پروگرام کا حصہ نہیں بچ سکتے اور دوسرا یہ اگر آپ کی انوینٹری آپ پہلے ایف بی اے کر رہے تھے آپ نے تینوں کنٹریز میں اپنی انوینٹری الگ الگ سینڈ کی ہوئی تھی اب آپ یہ پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو تب آپ نہیں بن سکتے آپ ایک ہی وقت میں ایک ہی کر سکتے ہیں یا تو ایف بی اے کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس لوکل ایف بی ہوتے ہیں یا پھر آپ این ای آر ایف یہ کر سکتے ہیں ریموٹ فلفلمنٹ لائک اگر اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو پہلے وہ جو انوینٹری ہے وہ آپ کی زیرو ہونی چاہیے وہ آپ کو پہلے وہ ساری پروڈکٹ سیل ہو جائیں ہر کنٹری میں پھر آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ ایف بی ایم کر رہے تھے تو تب اگر آپ اس کا حصہ بنیں گے تو وہ زیرو ہو جائے گی اس کا مطلب کہ آپ ایک ہی وقت میں ایک کر سکتے ہیں یا تو آپ نارتھ امریکہ ریموٹ فلفلمنٹ کریں یا پھر آپ لوکل ایف بی اے کریں اور اس میں جو ریٹرنز ہوتے ہیں اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو کسٹمر اگر کوئی چیز ریٹرن کرے کیونکہ وہاں پر تو ہمارا کوئی سیٹ اپ نہیں ہوتا ہر کنٹری میں الگ الگ, الگ اور تو وہ آپ کی یو ایس میں الگ سے سینڈ کیے جاتے ہیں اور اس کو امیزون ہی خود ہینڈل کرتا ہے اور وہ امیزون کی رسپانسبلیٹی ہوتی ہے ओके okay, इस प्रोग्राम का हमें क्या फ़ायदा होता है अगर इसकी बात करें तो फर्स्ट ये तो एक रिस्क फ्री है अगर आप टेस्टिंग के लिए देख लें कि इस मार्केट प्लेस में हमारी इस प्रोडक्ट की कितनी सेल होगी तो आपको अलग से उस कंट्री में जाकर अपनी इन्वेंट्री सेंड नहीं करनी ना आपको थ्री सर्विस लेनी है जो उस कंट्री में आपकी इन्वेंट्री को मैनेज करे आप किसी भी मार्केट प्लेस में चेक करना चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट के कॉम्पिटिशन को अपनी मार्केट रीच को تو تب آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں کیونکہ سب کچھ امیزون ہینڈل کر رہا ہوتا ہے دوسرا یہ کہ آپ کو الگ سے اپنی سٹوریج فی نہیں دینی وہیں وہ وہ ہوتی ہے جو آپ ایف بی اے میں پہلے سے دے رہے ہیں اور آپ کو اس میں لوکل ٹیکس کے لیے بھی پریشان نہیں ہونا ہوتا کیونکہ وہ تو جو کسٹمر ہے وہ اس کے چارجز میں انکلوڈ ہو جاتے ہیں ایک اس کا یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ ہماری پروڈکٹ کو پرائم کا بیچ مل جاتا ہے پر جب ہماری پروڈکٹ کو پرائم کا بیچ مل جاتا ہے تو میکسیکو میں 5 ٹو ڈیز کے لیے اگر کوئی پروڈکٹ 5 ٹو ڈیز میں ڈلیور ہو جائے گی تو وہ فری شپنگ ہوتی ہے اور کینیڈا میں 7 ٹو ٹویلو ڈیز میں جو پروڈکٹ ڈلیور ہوتی ہے وہ اس کے لیے بھی فری شپنگ ہوتی ہے تو اس طرح انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی ہمیں ہی بینیفٹ ہو رہا ہوتا ہے اور جب آپ اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کو جو امیزون میں لسٹنگ کے لیے ہمارے پاس پی آئی ایل یوز ہوتا ہے تو اس کی ہمیں ایکسس آٹومیٹکلی مل جاتی ہے اس کے لیے ہمیں الگ سے اس کے ٹرمز اور کنڈیشنز کو فلفل نہیں کرنا ہوتا اگر آپ اس اس کے لیے فلفل کر رہے ہیں تو وہ آپ کو آٹومیٹکلی ایکسس مل گئی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کویشچن کی بات کی جائے اگر تو اس میں کامن کویسچن ایک یہی کیا جاتا ہے کہ ہماری انوینٹری تو یو ایس میں رکھی ہوئی ہے اگر ہمیں میکسیکو سے یا پھر کینیڈا سے آڈر آتا ہے اور ہماری انوینٹری ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں جا رہی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس آر ایف سی نمبر میکسیکو کے لیے چاہیے ہوتا ہے اور این آر آئی نمبر ہمیں چاہیے ہوتا ہے کینیڈا کے لیے تو کیا ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے تو آنسر از نو آپ کو وہ نمبر نہیں پرووائڈ کرنے ہوتے کیونکہ جو ہمارا کسٹمر ہوتا ہے وہ جو امپورٹ فیس ہے وہ دے رہا ہوتا ہے جب ہم ریموٹ فلفلمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس پروڈکٹ کی لسٹنگ میں وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ امپورٹ فیس میں اپلائی جب کسٹمر کے پاس چیز پہنچتی ہے تو کسٹمر کو پتہ ہوتا ہے اس بات کا اس لیے یہ کسٹمر کی ان شارٹ ذمہ داری ہوتی ہے دوسرا کویشچن زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں کہ کیا آپ ایک ایس کے یو کو دونوں پروگرام میں ایک ہی وقت میں کر سکتے ہیں لائک آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم اگر ہم بات کریں کہ ہم کافی بار ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ہم نے پروڈکٹ ہے لسٹ کی ہوئی ہے تو ہم اس کی کچھ یونٹ ہم نے ایف بی ایم بھی کیے ہوئے ہیں ہم ایف بی ایم بھی کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم اس یہاں پر ایسا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو آنسر نو no, آپ ایسا نہیں کر سکتے اگر آپ ریموٹ فلفلمنٹ کے تھرو کسی ایس کے یو کو شپ کر رہے ہیں اور اب ایف بی اے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اس پروگرام سے پہلے ان انرول آنا پڑے گا پھر آپ ایف بی اے کر سکتے ہیں سیم اگر آپ ایف بی ایم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یا پھر آپ پہلے ایف بی ایم کر رہے تھے اب یہ کرنا چاہتے ہیں تو جب تک وہ آپ کی انوینٹری زیرو نہیں ہوگی تو تب تک آپ اس پروگرام میں انرول نہیں ہو سکتے ایک وقت میں آپ ایک, ایک ہی کر سکتے ہیں آج کے لیکچر کو ہم یہیں پر اٹینڈ کرتے ہیں ہم اس کے پارٹ ٹو میں ہر کنٹری میں ٹیکس کس طرح سے ورک کرتے ہیں اور ہمارے امیزون گلوبل سیلنگ کے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں اس کو ڈسکس کریں گے آئی ہوپ کہ یہ والا لیکچر آپ کے لیے بہت بینیفٹ رہا ہوگا آپ نے آج کے لیکچر میں کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن ہے تو آپ وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز بھی مینشن کی ہوئی ہیں آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں تھینک یو سو مچ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں اللہ حافظ